Tersebut sahaja Dusun Minokok dan Tompisos pastinya masih ramai ataupun sama sekali tidak mengenalinya. Walau bagaimanapun etnik ini tidak ketinggalan di dalam kesusastraan. Toton Dozenon adalah salah satu bentuk puisi rakyat yang juga dikenali sebagai tradisi lisan dalam kesusastraan masyarakat Dusun Minokok dan Tompisos yang kaya dengan seni bahasa. Kalau kau kau betiit, mei penunang, mei penan sapa? Eh, imakian tangan do. Imak, imakit tang tangan do kan tak. Kakal lembang tak, mukusik kerelunan. Ada sahuku kawalunyom bubu, tane kasaragan. Yang gengai berus tu mandu gue mandu. Ait Bubusinarok sarokun di ankun dreket sarang pergi mulikan tadan diri mirai nenek ka kapisari Sanguruyut serukan, tu malang ram taukunok, kasalata sinilau, tuduk mata kunok. Kaya Karezanan nan lari. Insan sanguruyut pakai tangandunga, sah datik kereza. Tapi memang intuduk sambung. Nampuri ku di tanta, di napad ku di kabung, Kazaan ku napa abay kataruol, di kamungin duduk di kakari. Malasay namun. Ili sinay ka namun. Silingay kunay sirong, Ada pandanay mo, adanudang kakabay. Kamu, adam mo. Ano maksud di? Hintudus. Apangkai pun di kaya pagkakari manyanin menghintudus. Mengasi lamang gi iskiran da bakai bubuk sepiasan nanang riang amang tulus <laughs> sidiang ai ni sirung uh, masegai kunai sirung sikinai sarabang sarabang kuno pasirung oi mangikom kakak eh dimu dimu dan tundung sabarabang kali nasero nagabi ret nakaliket ka saite indalam <laughs> muti jam bisa geda ilanu tanda mangki gong inela light kakak ibu aku oh segnel anu lepasawa ku nel Buklumambay aku, kaman aku dia Buklumambay aku na pa'y magantang tabutin na rawasan. Alunrus aku nakakna pamangantang amarayray. Iyaka na dikamangin tulus. Ako na dikamangin. Buklumambay aku na pa'y magantang tabutin na rawasan. tulunan agang na babas. Aku pamantang putatin alikudan. Aku idei tangab cangga baru kuna sesada pileta daun pirampit tumari bangku digumpara don kait awak ka kare kare janiki ke Wawo, ya datang obtang obo. Suruh kumpung tangkapo, tika put nuli nangkau yang di tahu keresan kakang. Suruh kumpung kangkawa, tika put nuli nangkau yang kau. di tahu keresan katang Suruh kumpung kangkawa, tika put nuli nangkau yang kau. di tahu keresan kakang. Suruh kumpung kangkawa, tika put di tahu tahu keresan kakang. Suruh kumpung kangkawa, tika put nuli nangkau yang kau. Baros-baros perdi It sambai kini ab kong kade na med bakai <laughs> sambai me bakai sambai mi na dai ka med ya pe dio ya med toka kan pun apa No, yang petukan, kau mengarut siliar purasa purasa siliar pura naranang. Iri no maksud? Aku korezan, aku korezan. Abil aku na pay zau, aku korezan toto kan puisi dia pun rana. rana. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> no, yang petukan, kau na pasi kakap Na, yang tu kan kuda binungku? Skat. Tidak. Atukan kau no penyesa atau Korea? Atukan tu kan kau binungku? Hehehe. Siapa? Ada peraguan pun. Patalip kau manunuka. No, yo masaluan, yo si kakasiri, si kakak si kakasiri, pengongonitan Ongkap aku bod, penyakit di daun <laughs> kerezan <laughs>